model s postranníma panelema, anální mytí, bidetové mytí pro ženy, klistírové mytí, masážní mytí, pulzní mytí, sušení, dětské nastavení, nastavení síly proudu vody, Nastavení polohy trysky Nastavení teploty vody Vyhřívané sedátko